Să duci păișeane cu și ai părbună. Mai dintre. Dar ce ai tu și-o doar? Care telefon? Aia! Uh. Așa! Oh no, te-ai dus în apă! Sii! <coughs> Ce arec? Și cu mână aici? Și cu o mână aici? Așa. Hmm. Cu o mână acolo și cu noi aici, cu amândouă. Cu amândouă odată. Uite așa. Așa. Ține apăsat. Păi ține ce ține? O. Tata. Ai făcut accident? E accident mașina. O scoate de aici? <laughs> nu se mai facă la prostie. Se mașina. Vrei cu elicopterul? Oh, nu merge, Andy N-am licență. Oh. Mergi Ce Si merge Si <laughs> acum ia mâna de pe asta Si doar aici apas Pas acolo, asa Nu fără asta, doar un deget Acolo, aici Asa <gasps> Am la foc mașina. Paneci. Oh, nice. A ce bun. Ia uite. Ah, <laughs> mașina, <laughs> Și te punem și astea așa, ca să auzi mașina. Auzi? Acum hai să ne plimbăm cu asta, apasă aici. Îți place mașina de poliție? Accident. O zi pa, Da, da. să